Thank you. Les dones de Santa Bàrbara tenen una cita amb l'STIC tots els dimarts a l'infocentre. Algunes van començar el 2007 amb càpsules esporàdiques, però dos anys després van decidir que no en tenien prou i que volien fer una passa més a la seva formació. Així que van ser elles mateixes les que van demanar una formació més continuada. Les dones van mostrar molta motivació i moltes ganes de seguir aprenent i a partir d'aquí pues, bueno, se'm va proposar de, de muntar un curs, de fer un grup que volíem vindre doncs, durant tot l'any. Hi havia algunes que em comentaven que diuen bueno, és que a millor hi ha gent que fa manualitats, que fa pintura, que fa costura, però a nosaltres ens agrada més això de les noves tecnologies. I al cap de dos anys, això va ser el 2007, i al cap de dos anys vam, vam comentar-li a, a la coordinadora que nos digué que si podíem fer el curs continuat durant tot l'any, perquè fèiem dos cursos a l'any i claro, quan començàvem a l'octubre molt bé, però quan fèiem el del mes d'abril ja no nos recordàvem de la mida, havíem de començar al principi. Ara ja han perdut la por dels primers dies. Bé, bueno, al principi tot difícil perquè, com que no toques mai l'ordinador i no havia tocat mai, llavors ho trobes tot difícil i llavors no tampoc no tens 20 anys per tindre el cap centrat com una persona de, de 20 anys. I bé, m'ho passo molt bé. Algun ratos m'ho passo així perquè em m'he costat moltíssim però bueno. I algunes, com la Maria Cinta, han fet que les TIC hagin passat de ser un propòsit d'any nou. L'any 2010, al principi de l'any, vaig proposar doncs, unes metes d'aquest any. A partir del 2010 dic, vull depèn de informàtica, perquè en veia que ens fem grans, la joventut doncs, maneja els ordinadors, les noves tecnologies, i em veia que em quedava desfassada a una afició, a compartir amb els seus fills. Per cert, treia el meu fill, diu, «Mama, com se descarreguen diu, els vídeos i la música? diu Com vos ho ensenyat la profeta?» I diu, «Mira, i si no...». Oh, calla. diu, «Calla, i si m'ho veuré». I «Això no ho sabia, això». I diu, veus?». Les alumnes han canviat i també ho han fet els continguts. Totes les històries tenen un principi i, en aquest cas, hem passat de la iniciació... La majoria no havien tocat mai en la vida l'ordinador, més que la frase típica de «Domés li trec la pols». A formació més avançada. Les fotos, els llims, el processador de text, i, i fons de les imatges i buscar coses per internet i, i de tot un poc la formació comença al setembre i s'allarga fins al maig. En total hi participen 16 dones, la majoria d'edat avançada en dos grups diferents. De fet, no és que el grup comencés amb limitacions de gènere, sinó que van ser elles les que van dur la iniciativa perquè el curs comencés a rodar. Com a mares se nota i tenen la necessitat esta de, com a, a deprenent les noves tecnologies, s'aproximen una mica als fills en, en moltes de les coses que fan. Se veuen desfassades i potser els pues, bueno, homes no hi paren tant de compte, però les mares pues, hi paren molt de compte en aquestes coses i bueno, i també, com les dones assumeixen moltes de les coses i de les tasques, diuen es que així no hi de mares i els fills, així ja me puc, sóc autosuficient i no me cal per descarregar les fotos, per fer qualsevol cosa, doncs pues, ja són autosuficients i ho poden fer. L'objectiu final és que cadascuna d'aquestes alumnes puguin aplicar el que aprenen a l'aula, a fora de l'aula i en el seu dia a dia. És per això que els continguts de la formació es van adaptant a les seves necessitats. 16 dones que són un exemple de compromís i superació.